सहेर होतु, ए सहेर मां एक काकड़ो रहतु तो एक दिवस बहुती गर्मी होती, तो बशी एक काड़ा रूनाफ हातु काका, तो काका ने एक लिवती तरस लागिया हती ने, के ने विचाने, के के मारो बाई ये क्रो क्रो शे ने, ने आधे हो जो, એનો ધમબુ બધું પાણી હશે તો સને એ ગયો કુડ કુ પાસ તો કુડ કુ લેવર તો સને કાકાએ બોલ્યું એનું ઘર તો છે નીચે ગામ પર હતું તો એ ગામ પર આયુ મને થોડું પાણી આપશે મને શું એવું આ તો બહુ મન્નો છે કેમ ન આપણે તરીશું માની ચાસ્પોંદા જતી બી નથી તે બોલ્યું એક મિનિટ હું આ પાણીના ઉપર લઈ તો એને પથ્થર નાખ્યા બોલ્યું ના પથ્થરની જરૂરત નથી ઉ ભાષા માગા ખેળજે અને ક્યાજે બબતા ના નાળિયેર નું રસ પીવે છે ને પાણી પીતા હોય અને પાણી પીને સ્તરોને ફેંકી દે પછી કાગડા લીધી અને ઉડતો ઉડતો છે હવે તમે પીવો મસ્ત તમારે મજા આવી ગઈ તો એને અને પાણી પીવાનું પાણી છે ને બહુ બધું પાણી ઓછું હોય ને તો અમે કામ લેજો એમ લીને કાગડા ભાઈ પછી મેં એકબીજાના ઘર ઘરે જતા રહ્યા વાર્તા